Roušky jsou všude. Celý Instagram je plný. Votek Vidí v rouškách. Co si myslíte o Zemanovi? Miloš je chlap. Líbí se mi, jak vede tu svou malou zemičku, odvrací od západu k východu. Povídám mu Miloši, viděl jsem na veřejnopravně televizi, že jsou vlastně nějaké demonstrace. Stačí říct, že ti pošlo partanku. Česku je takovýhle kusek od zapadu a tam se vždycky hodím mi svou armádu a Češi už jsou na to zvykli. I když mám debku, tak vím, že je tady pro mě vždycky milující rodina. Otevřu lednici a zjistím, že tam je plechovka pepsikoli. Tak Taky otevřu, jo normálně, piují, piují. A pak zjistím, že je Včera jsem hrál fakt dobro. Oh, ty kráso, čekuj tu holku tam. No jako drsnák, hlavně mužně. A kurva! Ah, m -m, doufám, že to neviděla. <laughs> <laughs> že to neviděla. <laughs> tak ti dobře důchod. Bomba. A co s tím budeš dělat, Ta Tak kopím do linky, co je třeba. Ne, ne, na to, abych bych potřeboval založit, já teď nemám. Hmm. Čaje ty, kdy jsi měla? Eh, ty jsi dobrá. Hej, pozdá, do to je dymův pes. Slyšíš, kurva, a vole? Já dělám box, vole, neser mě, vole. Já tě varoval, vole. Už se to neopakuje, kurva, vole. Nebo tě opravdu sejmu, vole. Nejho být, vole, nejho bejt. Já mám dneska randíčko, nastříkám si tělíčko a pro jistotu i pelíčko. Je mi strašně veselé, kouká mi kus prdele. Je to vážně pecká, když doma nejsou dětská, kurva? Pojdej, Je, je, je, A, zajtra je už ponělok! Víš kde to no, je? No já to nejsem, To nemůžu být já. No ne, ne, mm, fakt si to ty. Mm -hmm. Ne, ne bože, ne. ne. ne. Mm -hmm. Co si o tom já myslíš? Já jsem tak dnusnej, bože. sluchaně, ne, e. mm. slucha, neskočíme ne na pivo, bože, žena má svoje dny a hodrané, kažka, čudné, Neznam co zní. ňu. taxi, hej. No teďka už to mám teda fakt plný zuby. mám tu prokádu. Ve dvě ránu mlátit na dveře. No to se posrli, ne? Kde jste? Pičo! Tam mám zasazení řetkličky, ty čuráku! Tak, pojď! Na návštěvu k vám jede Miloš Zeman. Jak chcete přivítat českého prezidenta? Prostě zhasnu. A budu dělat, že nejsem doma. No a tak je nová taktika. Je mi to líto, ale Babiš vyhrál volby. <tík> More Georgie, je to znači, ten neprdel. Jaj, sorry kámo.